Καλησπέρα με την ολοκλήρωση των εργασιών τη συνόδου. Θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια ήταν η ατζέντα που προτάξατε στι εργασίε. Επίση, και είναι τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί και ποιο ο ρόλο τη χώρα μα όσον αφορά στη σταθερότητα και στην ενεργειακή ασφάλεια των Βαλκανίων σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο και λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία. Καθώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αναβίωση τη διαδικασία του Βερολίνου και για την ενεργή συμμετοχή τη Ελλάδο σε αυτήν. Όπω γνωρίζετε η Ελλάδα φιλοδοξεί πάντα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη γειτονία μας. Και ειδικά σε μια εποχή όπου τα ζητήματα τη ενεργειακή ασφάλεια αναδεικνύονται σε πρώτη προτεραιότητα για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ο ρόλο μα σε αυτό το τομέα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να, ζητήσουμε, να συζητήσουμε με τι έξι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, πώς, αλλά και με τι υπόλοιπε χώρε των Βαλκανίων, πώ η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει στην ενεργειακή του απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όπω γνωρίζετε, δρομολογούνται πολλέ σημαντικέ επενδύσει υποδομών στη Βαλκανίων. Μας, έτσι ώστε αυτή να καταστεί κόμβος εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου υγροποιημένο φυσικό αέρο, το οποίο δεν θα καλύψει μόνο τις ανάγκες της πατρίδας μας αλλά θα διοικητευθεί και προς τα βόρεια ώστε να καλύψει ανάγκες των Δυτικών Βαλκανίων της Βουλγαρίας, ενδεχομένω της Ρουμανίας, γιατί όχι και της Κεντρικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η χώρα μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, ειδικά στις ανενώσεις ποιες ενέργειας, και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενεργή σε τέτοιου είδους επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στις χώρες των δυτικών βαλκανίων, προκειμένου και αυτές να κάνουν πράξη την πράσινη μετάβαση. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι ο γενικός ρόλος τη. Ελλάδος ως μια δύναμη σταθερότητας αλλά και συνεργασίας στην περιοχή μας αναγνωρίζετε πια από όλου τους εταίρους και αυτό προφανώς ενισχύει συνολικά το γεωπολιτικό αποτύπωμα της πατρίδας μας. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας πάω λίγο στα εσωτερικά με αφορμή και τις συζητήσει που κάνατε εδώ. Ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου και του καλάτου του Πώ βλέπετε να πηγαίνει αυτό και αν η χώρα, μια και μπαίνουμε σιγά σιγά προς το χειμώνα, έχει τις δυνατότητες οικονομικά να στηρίξει και τα νοικοδογία και σε αυτό το πρόβλημα. Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη έξαρση πληθωρισμού τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και απέναντι σε αυτό δρομολογούμε μια σειρά Ωστε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα μόνο εργαλείο το οποίο έχουμε στην διάθεσή μα, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε στο μέτρο που αυτό μπορεί να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει. Τι τιμέ σε ένα καλάθι 50 βασικών προϊόντων, τα οποία είναι απολύτω απαραίτητα, ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Θεωρώ ότι η πρώτη ανταπόκριση στο μέτρο ήταν θετική και εκτιμώ ότι θα συνεισφέρει και αυτό στο βαθμό που αυτό είναι εφικτός στη σχετική συγκράτηση της αύξησης των τιμών. Από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση έχει πει με απόλυτη σαφήνεια ότι στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων θα στηρίξει τα Νοικοκυριά, ειδικά τα ευάλωτα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει απέναντι σε αυτή την παγκόσμια έξαρση τη ακρίβεια. Το καλάθι του οικοκυριού δεν είναι το μόνο μέτρο το οποίο έχουμε εφαρμόσει. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ ήδη αυτό το χρόνο, προκειμένου να συγκρατήσουμε και το έχουμε πετύχει αυτό τι τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματο. Αντίστοιχε παρεμβάσει γίνονται στο φυσικό αέριο, έχουν γίνει στα καύσιμα και βέβαια με την μείωση τη φορολογία, η οποία αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή όλα ε, τα. 3 χρόνια που μα έχει εμπιστευτεί ο ελληνικό λαό, στηρίζουμε συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα όλων των ελληνικών οικοκυριών. Προστέστε σε αυτό και το έκτακτο βοήθημα το οποίο θα δοθεί σε παραπάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτε μα κοντά στα Χριστούγεννα, 250 ευρώ και φυσικά τι αυξήσει τη συντάξη, οι οποίε καθώ φαίνεται θα ξεπεράσουν το 7,5% που θα αρχίσουν να δίνονται από 1η Ιανουαρίου του 2023. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν πάντα εύκολες κριτικές και ανέξοδε υποσχέσει όταν μιλάμε για την ακρίβεια, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτε μα οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν κάποιοι με ένα νόμο και με ένα άρθρο να καταργήσουν το φαινόμενο του παγκόσμιου πληθορισμού. Εγώ θέλω να σα πάω στα ελληνοχτικά για και από τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί τον τον και ο Η του είναι εντό του είναι και Αθήνα. Στην σήμερα βρίσκεται ο ο με την Ελληνική. Και θα η όλα το Απαντούσα στι δηλώσει των Τούρκων αξιωματούχων κάθε φορά που προκαλούν την Ελλάδα στα λόγια. Νομίζω ότι δεν θα έκανα άλλη δουλειά. Έχω πει πολλέ φορέ ότι δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανέξοδο ανταγωνισμό δηλώσεων. Οι θέση τη Ελλάδο είναι πάρα πολύ ξεκάθαρε. Έχουν διατυπωθεί πολλέ φορέ και δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο σε αυτό. Προτιμώ να συζητώ για τα ζητήματα τα οποία αφορούν περισσότερο την ελληνική. Η οικονομία, για τον γεωστρατηγικό ρόλο της πρατήδας μας. Αν σας πω και κάτι ακόμα, κοιτάξτε, αν και η Ελλάδα είχε παραπάνω από 85% πληθωρισμό, ίσως θα ήθελα και εγώ να αλλάζω συνέχεια τη συζήτηση και να την κατευθύνω σε άλλους, σε άλλους τομείς και σε άλλη θεματολογία. Ευχαριστώ πολύ.